És a Szent Koronakörökkel kapcsolatban, hogy ne legyek hosszú, és e, talán úgy kezdeném, hogy e, már aztán visszatérünk az eredetre, hogy a Szent Koronaköröknek elindítása Kárpát medencében, e, és ennek a földgyorsítása és, és a magyar és a belőtt alsodávali is kapjon. Tettünk ebben egy-két képést, többek közt emlékeni az, hogy írtunk a köztársasági állunk egy kisebben amelyben próbáltam megindokolni, vagy rávillagítani a dolgokra hogy miért is, és szeretnék ezzel elérni, és, és ebben ő tudna jelen gólnak segíteni. És hát az elején ne el azokat a dolgokat, amiről itt is kellene beszélni, akkor megengedi kedvővel a legélő idézné, és akkor mind a kettő kapcsolatban itt vanposítás Akkor 2021-ben a 17. szemkoronán mindenben két általunk fontosan tartott esemény történt. A Szentpise keretén belül egy új Magyarországon különösített búzatajta, a kinalai búza bemutatására és megállítására került sor első ízben egy általán. Valamint egy revédás lett, téve, a Szent Korona körök megalapulására tartták medencében, melyek pártoktól és politikától függetlenül működő önálló szervezetek lennének, államat és fölérendet szerepkölnének. Továbbá november 21-én, Krisztus király ünnepén, az augusztusban 5 és megszentelt húzából kenyeret sütöttünk, majd a Szent utána után és szétoztattuk a hílet. A Szent Pisej, az Atya kinyilvánította az amúgy is ismert ényt, hogy Jézus Krisztus a Szent Korona örökös örökösé. Volnar V. úrre szerint, aki sajnos, a, réte, a, képvisel, és a napokban meghalt, illetve a magyar hagyomány szerint Jézus Magyarország törvény és királya, mert az ő lelkének egy darabját hordozza. földi magyar király hiányában minden jó és földi törvények szerint is Jézusra, a Földön jelenlévő legfett hatalomra a világ királyára szállt át. A 2022. január 9-én élelőtt a gondolomkai délutában a Lehet Keresegyházon testvételetünk a Szent Érek tartott szentviségkel elindítottuk a Szent Korona mint Nemzetegyesítő Erő, Erő nevű misszívóküldetést, amely alatt Magyarország szente a Szent Korona, illetve a Magyar Koronázási Jelményi Hásolataival Képeken való bemutatásukkal, előadások, beszélgetések megtartásával, szellemiségük, megismertetésével szeretnénk érintő felvetni mindnyájunkat érintő kérdéseket. Úgy látjuk, hogy a magyarság tegyen jobban megosztotta a ami a saját létét is megosztotta a válik, ami saját is látszik. A szélsőség és társadalmi megosztottságban az EU, mint az Unió és más nagyhatalmakban szorítások közepette úgy gondoltuk, hogy egy új társadalmi megbékélésre, kiegyezésre a szükség, mégpedig a rendszeti értékek és érdekek előtérben helyezésével, kitárgyalásával egy, az ebből fakadó gazdasági, szociális, kulturális és egyéb felmerkedésünket, megvarrangosunkat és jövőnket helyzetbe hozó megvilágosító kardaszén elkezdésével. Felhírni a figyelmet arra, hogy elsősorban égünk embereknek kell, hogy megváltozzunk, ne az én egoizmusan, az egymás irányom tisztelet és önzetlenség legyen a mi évadon. Ezeket csak a Szent a szellemiséget tudja megteremteni. Ezt a missziót olyan személyiségek is támogatnak, akik pérdeképei a társadalmi életünk. Országállatok körülünk legfőbb állammása június 6-án, és a Pünköcsor, egy esztendő lenne, ahol az összedördülő az Ikkámban szent is belül emlékeznék meg egy szövetéséről, születéséről, nagy nemzeti tragédiától, illetve az összetartozás napján. Az ekkor szolgáltató szervése vegyen, hogy úgy az elindítója egy társadalmi békének a magyarság és Magyarország felületkedésének. Ezt csak úgy lehet elérni, amin nyárt akarjuk és teszünk is érte. A kezdő lépések megkérdele után már volt egy szép ünnemségbombán, aki tudott Petrál 25-én a Balasságyalat és Fácius 9-én szétségét, Szeretnünk után szeretnünk szomácsolni az interés magyarországi szervezőink segítőink elképzelését, kérését. Milyen tisztelő elnök úr, önnek, mint a Szent Durán testvált elnökének ráadása a Szent Durán a ügyekben tanácsokat adni, intézkedni. Hívánságunk azonnal, ez a missziós is sikeres lenne, nagyon viszont váltanak ki, ami nagyon önkelyes és kívánatos esemény lenne, ennek érdekében lehetne a szó arról, hogy a valódi Szentkoron eljött összegondolva a Szentmisére, a, a, a jelzett napon, mint egy megkoronált az országjáró körúta, és láttuk a körüli ünnepeket, magasan vannak és társadalmi vezetők részvételét. Nem az országjáró körútat akarjuk ezzel kiemelni, hanem ráerősíteni, hogy megkezdett folyamatra, ami hatalmas a vártanak mi, és további elkölcséssel, ami erők a fújtatásokat. A Szent Luhat munkra kegydet. Tudom, hogy kérésünk és ismerés, a Szent Luhat őszönt helyéről valami elmozolításában külön társadalmi vagy egyik privátok okának kell lennie, hogy erőként társadalmi és bizonyos törtételeknek elvárásoknak megfeleljen hogy mindezt megtesszük, hogy egy ilyen pozitív létrejessen. Kérjük az elnök urat, hogy felcsegni véleményét ezzel kapcsolatban, tanáltat megköszönjük és elnövegni. Röviden létrejét, mutattam a a céljait is, hogy mi szeretnénk elérni. És akkor